Da er jeg så heldig å få med meg Øystein Gillie, som er leder og professor på FIX på Universitetet i Oslo. Velkommen Øystein. Tusen takk. Du, vi ska snakke litt om sammensatte tekster, eller kanskje som du bruker, multimodale tekster. Hvorfor tror du det har blitt så populært i den norske skolen de siste årene? Mm. Det er et godt spørsmål, og jeg tror nok at det med multimodale eller sammensatte tekster er et som noen bruker og føler at det er naturlig, mens andre føler kanskje at det ikke er et naturlig begrep. Sånn at en lærer vil kanskje tenke å lage elevene mine multimodale tekster, mens en annen nettopp vil være opptatt av det, og kanske også tenke at nu skal jeg ha en oppgave hvor elevene kan vise kompetansen sin ved å sette sammen ulike uttryksformer. For eksempel skriftbilder, eller lage noe med levende bilder. Så, sånn sett så er selve begrepet interessant, fordi at det kan få lærere til å se at nå driver vi på multimodal produksjon men jag opplever att det du spør om er egentlig hva er det som gjør att vi lager en annen måte å vise kompetansen på enn det vi gjorde før. Absolutt. Og jeg tror att det handler om et ganske stort skifte som vi nå kan se ganske tydelig ulike typer datamateriale. Nemlig at i veldig mange kommuner, på veldig mange skoler, i veldig mange klasserom, som har gått fra och bringe in et klassesett med bærbare PC som du möfter ut av en tralle satte gang med något helt speciellt projekt som skiljde sig från allt andra gjorde och så var man tillbaka till en vanlig skola. Nu är det sån och disse datamaskinerna här, disse har ellevna med sig sekken eller de har med sig ett nätbrett. Och det de har med sig då, det är en verktygskasse som er annorledes än att bara ha med ett verktyg som primärt har ägnat sig till och blivit brukt till å skrive eller regne på et ark. Så du kan se si at hvis vi tenker om all programvaren, eller software som vi også kan kalle det, som den nye blyanten, så har altså disse programmene mulighet til å vise fram verden på ulike måter, enten gjennom den skriften som eleven produserer, og som er en slags speilbilde av tenkningen, men det kan også være å hente inn simuleringer, bilder, filmbiter, eller andre på mode visuella uttrycksformer som på ett eller annat vis manifesterar elevens tankning eller elevens koppling av det de har skrivit till de associerar mer visuellt. Och när verket på något i var ensa datamaskin eller nettbrett så er det inte så rart att detta någon kallar sammansatta texter växer fram som den nya typen av mange har ju erfaring från att gick på skolan selv, och nå är de lärare. Och detta är ju på något mode en, en ny uttrycksform och jeg känner kanske att mange lärare uttrycker att de det syns mm. det är svårt att värdera denna typ av besvärelser och och det är egentligen fråggan vad är det eh ska värdera? Eh vad är det är det primärt ska de vurdere processen, ska de värdera fagligheten, ska de vurdere produkter? Mm. Har du noen tips til lærere i så en scene? Kanskje har jeg det. Ett stort prosjekt som jeg leder som heter Multimodale læring og vurderingsformer i den digitale skolen handler jo nettopp om hvordan lærere skal klare å gi gode tilbakemeldinger på nettopp disse tekstene som ikke bare er at eleven skriver ned vad det har lært, men kan vise det fram på nye og kreative måter. For eksempel kanske akkurat det vi gjør nå, vi sitter her og lager en film og på en måte så lager vi nå et uh, uttryck för en type kunskap som jag forteller om fra ett forskningsprojekt. Men jeg kunne også skrevet det, sånn som jag exempel har gjort i den boka du har liggende här. Uh, der har jeg skrevet om samme prosjektet, men där är det kun i skrift. Så på mange måter så er jo disse produksjonsmidlene også enkle. Så er ju da det store spørsmålet som du spør om. Hvordan skal vi klare å finne ut at eleven har lært noe? når de lager disse fancy tingene, eller lager en film. Og da tror jeg det er tre ting som er viktige. Det ene er vurderingsforskriften. Det er ikke bare at vi har digitalisert skolen, men vi har også fått en ny læreplan med en ny forståelse av hva kompetanse er. Og i kompetansebegrepet, knyttet til vurdering, så står det at eleven skal ha mulighet til å vise sin kompetanse på mange ulike og varierte måter. Så det første man kan gjøre er rett og slett å snakke med elevene nå ska vi arbebad med dette. Du ska vise vad du har lært. Vad er kriterne for om det den bra middels elleråpas i ikke fullt så får Så kriterne är det ene. Det andra är att ett tror, och dette ser vi ganske gått i allt datamaterial vi har fra vårt, Jag tror att lære er nytt tilå sätte nå ganske ster rammer rammer for vodan produkter skal laget. Jag så på ett projekt. Hvor læreren sa, dere skal kun ha tre I når du lager en keynote eller en PowerPoint, eller en explain everything. Da må faktisk eleven tenke gjennom, hvis jeg skal presentere noe og snakke samtidig, vad bør være på de tre slagene? Det er en helt annen oppgave enn å bare si, jeg bare lage så mange slag du vil. Så altså, det første, snakk om vurderingskriteriene, sett klare rammer, og så er det jo da når læreren gir selve tilbakemeldingen på. Da må læreren tenke gjennom hva er det eleven har kommunisert av kunnskapsinnholdet i den kompetansen de skal lære, og hvilke ferdigheter har de fått vist fram, for exempel skriftlige ferdigheter, digitale ferdigheter, knyttet til det produktet de har laget. Og her er vi inne på måten de grunnleggende ferdighetene er knyttet til kompetensmål i fagene, og som alltid skal ses på i lys av den vurderingen vi har i fagene, som nå står mye tydeligere skrevet inn i læreplanen. Når du har spurt disse lærerne om deres bruk av multimodal tekster i undervisningen, hva, hva, hva synes de liksom er det vanskeligste eh, å, å håndtere fra et lærers synspunkt? Er, er det dette med eh, å, å hjelpe elevene i produksjonen? Er det å det? Uh, er det å, å finne hva vurderingskriteriene er, som du sier? Jeg tror uh, mange lærere etter hvert får en del erfaring med hva slags type produkt du kan få i enden av ett et lengre prosjektarbeid. Og jo mer klart det er for læreren hva slags sluttprodukt de er ute etter, eller vilken form det skal være rundt den måten eleven viser kompetansen, jo enklere tror jeg det er å sette i ett projekt. Så når du spør om er det lærerne egentlig syns er vanskeligst, så tror jeg, slik jeg i hvert fall har det, at det er knyttet til det å se for seg, vad er det vi er ute Og det tror jeg egentlig bare lærere kan uh, bli bedre på, ved at de får tid til å sammen diskutere med andre lærere, vad er det detta handler om? Og da er vi selvfølgelig ganske raskt inne på, er dette et projekt bare i ett fag, eller er det et prosjekt i flere fag, altså kanske et form for flerfaglig eller tverrfaglig prosjekt. Selv om det ikke er det, og selv om det bare er et fag som teller samfunnsfag, eller i norsk, så tror jeg det er utrolig viktig at man diskuterer med kollegaer at når man gir elever mulighet til å vise kompensansen på denne måten, med en eller annen type software, som inkluderer ikke bare skrift, men andre uttryksformer, så må man ha en klar forestilling om hvordan ska det produktet se ut, og vad er det som ska telle når vi vurderer. Og det var jeg inne på i stedet. Vurderingskriterier, veldig tydelig på det. Man må være tydelig på begrensningen, og når man gir tilbakemelding, hva gir man tilbakemelding på? Jo, kunnskapensinnollet, ferdighetsbiten, og ikke minst kanskje en helhetlig vurdering om hvordan hele uttrykket fungerer. Når elevene skal lage multimodale tekster, så er det jo mye entusiasme og mye kreativitet fra elevenes side, og det synes vi jo er bra. Men jeg tänker kanskje at av og til så er det en mismatch i forhold til elevenes forventning til dette produktet, som, som tänker at det å lage en flott film med fine overganger og musik som passer til og sånt noe, at det kanske er det viktigste, mens læreren tenker faglighet. Hvordan kan vi få disse to forventningene om å møtes i en, en, et godt samspill? Ja, og det der er jo kanskje noe av det som har endret seg for det, at form og innhold, det er det vi snakker om her. Og når du hadde en blyant i hånda og du fikk et spørsmål du skulle svare på, så var det jo egentlig bare å formulere ordene så godt i håndskrift at læreren kunne lese håndskriften. Det var egentlig det eneste kriteriet for form. Så har du plutselig Sofie med masse valgmuligheter, og jeg har sett timesvis med videodata, med elever som sitter og prøver ut forskjellige ting, og går helt lost in i det der å lage noe veldig kult, og så, eh, hva var det egentlig oppgavene handlet om? Og jeg tror at eh, det er en viss romslighet lærere skal ha for å få lov å glede seg over det å ha skapt noe som i form ser fint ut. Men jeg tror att man må snakke om de produktene som er veldig fine i form, men som i kunnskapsmessig kanske egentlig ikke har så mye innhold. Og når man har eksplisitt lagd en samtal om det nok ganger med elever, så vil det etter hvert skjønne at «ok, nå har vi en oppgave, jeg kan velge å lage masse spennende og gøy, men jeg må faktiskt kunne vise hvorfor jeg gjort de designvalgene, for, for kanske kan også designvalgene avspeile at man har en kunnskapsforståelse. Slik at over tid så vil jeg tro at lærere i større og større grad kan vise tydelig at nå skal vi lage et produkt, det har disse vurderingskriteriene, og som vi må være inne på i stad, det har disse begrensningene. Så det betyr at man bør kanske på lik med at man i akademiet alltid har sagt, skriv med New Times Roman, 12 linjeavstand 1,5. Det er en veldig klar beskrivelse i en uttryksform som vi på en måte har standardisert. På samme måte med multimodal tekster, så kan en lærer si, dere skal gjøre sånn og sånn og sånn, det skal være så mange slag, det skal ta så lang tid, dere skal bruke de og de virkemidlene. Da får man også ideer om hvordan alle disse valgene man har i menyer faktisk er virkemidler, hvor formen kan underbygge innholdet.